Щоб <шлухи> <шлухи> ніхто не уснув. Я чувствую, що там будет не Гідропарк ми проінспектували на предмет спорту, тепер черга Трухальового острова на предмет відпочинку. Попри те, що Кличко сказав, нібито Київ не готовий до наступного етапу послаблення карантину, все ж таки люди на пляжі так не вважають. <проводилет> Дівчата, як вода? Нормально? Не холодно? Ні, чуть-чуть, Але ви все одно купаєтесь. Ні, я не купаюся, я приїхала з моста прыгати. Ммм, таке, прохладно. Хладно? Та, чого ти не лізати в ту воду, як прохладно? то перебайвати, але ну, все. <рес> Якщо рятувальники працюють, то що вже виходить, що все відкрито? Рятувальники працюють, тому що люди виходили на пляж. Вам не хочеться під тобою плавати? Я плаваю, звичайно. Долго не поплаваешь. Как вам, взагалі, пляж готовий до купального сезона? Думаю, да. Ну, конечна, можна було бы почищать, сделать немного. То, еще, ведь мало людей. Пляж не сильно чистый, не убранный. Кажется, что не как-то все побольше. Просто сама с Одессы у нас как-то на все максималка идет. Сразу подготовка к пляжному сезону идет максимум. Поэтому, это же река. Но я пытаюсь хоть как-то заменить море рекой. Ну, и як, наскільки-то с відсотки выходить Процентів 30. Чорне море ніхто не замінить. Ні одна ріка не замінить. От зараз начебто робочий час. Чого ви на пляжі? Що ви тут забули? Я відпочиваю, вихідний день. Їду на роботу. А перед роботою я вирішила заїхати і скупатися. Трошки відпочиваю. Так, так. Ну, я дивлюся, у вас засмага вже така, не перший день. Ну, да, так, це Бердянська засмага. Як вам загалом, якщо в порівнянні з Бердянськом і цей пляж? Ужасний, він навіть в рівні з будь-яким другим пляжем, ужасний. думаю, може просто ти через те, що пляжі офіційно не відкриті, не можна тут знаходитись? <с odd résultats> не можна знаходитись? Слухайте, а ви знаєте, коли взагалі дозволили на пляжі ходити? Ні. А що прийшли? що всі прийшли, так і ми. Знаєте, що ще не можна взагалі тут на пляжах бути? Коронавірус? Ні, я чувствовала подвох бути. Щось тут не те. Сьогодні ще кличко сказав, що ні, ви що, ми не готові, ще можливо нам ще й. А хто це? Мер наш. А, мер. Він кличко мене потім захірячий, да? що він наш мера, я його не знаю. Все одно хочеться покупати. Отказувати в удовольстві. З вересня місяці можна буде вже й назад. Красота. Ще поприбирати тут, карантин би закінчить і все. А зараз би пивка оце. На роботі, пив